On ommik, sa istud köögilaua taga, su eesend tass mõnusa kohviga. Sa tõstad kohvitassi, aga käsi ei tõuse. Suure pingutus saad ikkagi käe käetööle. Võtad sõõmu kohvi ja sa ei tunne lõhna ega maitset. Veel enam. Kohv lihtsalt nii läbi su keha, otse põrandasse. Ja järsku vajud sa lihtsalt piklim nagu noodel. See kõlab nagu mingi sureaalne unenägu, aga meie elu olekski selline, kui meil poleks toimivad kudesi, millest iga üks on spetsialiseerunud mõnele ülesandele meie kehas. Me võtame fookusesse neli põhiliskude, mida leidub loomorganismis. Epiteelkude, lihaskude, närvikude ja sidekude. Esiteks... Epiteelkude. See katab keha ja elundite pinda või moodustab näärmeid. Epiteelkude jaguneb kahte suurde rühma. Katteepiteel ja näärmeepiteel. Kõige lihtsam näide kateepiteeli kohta on nahk, mis eraldab meid ennast väliskeskkonnast ning tekitab omaette stabiilse sisekeskkonna. Samas moodustab katteepiteel ka erinevalt torusind meie sisemuses hingeturu, ehk trahea, peen- ja jämeesoole, aga ka veresooned. Ehk siis tänu katteepiteelile ei nirise kohv meil läbi keha. Kui teiste kudede vahel on rakuvahe aine ja veresooned, siis katteepiteelil neid ei ole. Miks? Katteepiteeli ülesõna on mitte lasta kahjulika ainet läbi. Ja selleks ongi ta tihedalt kokku ehitatud nagu telliskivi müür. Näärmeepiteelid moodustavad meil erinevad näärmeid, näiteks higinäärmed. Kindlasti on iga klass ja iga õpetaja nende näärmete võlu tundnud, kui tullakse kehalse kasvatuse tunnist järgmisesse tundi. Samuti on meil veel süljenäärmed, rasunäärmed ja piimanäärmed. Teine suur kudede liik on lihaskude, mis jaguneb omakorda kolme erinevasse gruppi. Skelettilihaskude, silelihaskude ja südamelihaskude. Skelettilihaskude on moodustunud mitmest rakust, mis on kasvamisel kokku liitunud ja kaotanud oma vahel rakkumembraani. Alles on jäänud üks hästi piik kus on palju tuumasi. Ja üks lihaskiud ongi selline pikrakk. Kui lihas tõmbub kokku, siis igas kius valgud ronivad üksteise poole. Tõmmates kogu lihaskude rõhemaks. Ja tänu sellele me saame skeleti lihased kontrollida. Näiteks kohvitassi suu ette liigutada. Silelihaskude vooderdab peamesed siseelundite ja veresoonte seinu. Aga need lihased ei allu meie tahtele. See tähendab, et sa võid üritada, mis sa üritad, aga silelihased sa jõusaalist treenida ei saa. Nii et vähemalt ühed lihased on sul sama tugevad kui kulturistidel. Ka silelihastel on olemas kokkutõmbe võime, aga see on aeglasem kui skelitilihas koel. Samuti kui võrreld skelitilihas koega, siis silelihas koes pole rakud üksteise kokku sulanud ja iga rak on omaette üksus. Ja viimaseks lihaskohe tüübiks on südamelihaskude. Nagu me teame, ei saame kontrollida, kelle poole meie süda põksub. Ja see on ka bioloogiliselt niimoodi. Südamelihaskude ei allu meie tahtele. Samas on olemas südamelihaskoe rakkudel oma vahel nii öelda sillad, ehk seostustiskid et tagada südames kõikide rakkude ühaegne kokku tõmbumine, ehk kontraktsioon. Kui võrrelda teiste lihaskudede rakkudega, siis südamelihasrakud on väiksemad, hargnenud ja moodustavad võrgustiku. Kolmas liik kudesi on närvikude, mis koos on kahte tüüpi rakkudest, närvirakud ja närvirakud toetavad kliarakud. Närvikude moodustab näiteks pea- ja seljaaju ja kõik muud närvid meie kehas, tänu millele me üldse midagi tunneme. Soojust, tekstuuri ja muid toredaid aistinguid. Näiteks kohvi lõhna ja maitset. Kui närviraku ülesanne on anda elektrilise signaale ühest rakust teisel, siis kliiarakud on põhimõtteliselt närvirakude lapsehoidud. Kes hoolitsevad närvirakkude eest? Kliarakud tekitavad närvirakkudele stabiilse keskkonna, juhivad närvirakkude kasvu ja toitumist. Ning kui on vaja, siis uuendavad või kõrvaldavad neid. Kliarake on väga erinevad ja neil on väga palju ülesõnded. Üks tähtsamad ülesõnded on, et nad moodustavad närvirakkudele mõliin kihi, mis kiirendab elektrilist impulsi närvirakus peagu sada korda. Viimal rühm kudese on meil sidekude. Kui epiteelkoe puhul ütlesime, et seal pole üldse rakuvahe ainet, siis sidekoel on jällegi rakuvahe ainet hästi palju. Samuti seob sidekude erinevaid koed ühtseks tervikuks, sellest ka nimi sidekude. Üldiselt võime jaotada sidekoe kahte suurt rühma. On toitefunktsiooniga sidekude nagu veri, lümpivedelik ja raskude. Ning on tugifunktsiooniga sidekoed nagu kõhr ja luugude. Aga võtame nad üks haaval lahti ja vaatame, mis nad on. Veri ja lümpi vedelik koos on suuresti rakkude vahelisest ainest. Kuna see on, aine on vedel, siis ka veri ja lümp on meie organismis vedelal kujul. Veri koos on tegelikult kolmest erinevast peamisest rakkutüübist. Esiteks punased, verelimed, ehk eritrosüüdid. Need on ilma tuumata rakud. Ülesõna transportida meie rakkudesse hapniku ja viia ära kaasi. Teiseks valged verelimed ehk leukotsüüdid, valged vere on tuumaga rakkud, ülesõna moodustada meie imuunsüsteem ja kaitsta meid. Kolmandaks vere liistakud, ehk trombotsüüdid, mis on jällegi ilma tuumata rakkud. Ülesanne panna haava korral vere hüübima. Limpvi kooseb samuti valgetes verelibredest, aga seal puuduvad enamasti punased verelibred ja vereliistakud. Raskude on sidekoe liik, mis moodustab organismis rasvakehi. rakud on tavaliselt keharakud, mis on nii täis rasva, et ainult on näha. Kui me sellised rasvapallikesed laome naha alla või elundite ümber rasku aeg, siis aitavad need kaitsta, meid maha jahtumise või põrutuse eest ja annavad vajadusel energiat, kui pikalt rinni teeme. Eelmisest oli toitefunktsiooniga sidekoed, aga nüüd vaatame tugifunktsiooniga sidekudesid, milleks on luu ja kõrkude. Ehk siis need on need koed, mis toetavad meie organismi ja ei lase meil nuudlina pikali vajuda. Kui teame, et luud on jäigad, siis kõrkude on pigem, pehmem ja vetruvam kui luugude. Sest lisaks kõhrakkudele sisaldavad need hästi palju erinevad süsivesikuid ja valke. Kõrk on meil näiteks ninad ja kõrvad. Need on ju painduvad. Samas see pehmas on oluline, sest kõrkude leidab tihti luude otstes, kus ta vähendab luude hõrdumist. Luugude jällegi moodustab meil Jäiga luustiku. Luukoes on rakkude vahelisesse ainesse talletunud palju mineraalsoolasid ja see annab luustikule tugevuse. võtud, meie organism koosab peamiselt neljast erinevast koetüübist. Need olid epiteelkude, lihaskude, närvikude ja sidekude. Iga kude tegelikult spetsialiseerub omakorda ja iga koetüübil on oma ülesanne et me oleksime elus ja rõõsad. Epiteelkoest muodustad näiteks nahk, elundite sisepinnad ja näärmed. Lihaskude on meil kolme liiki. Südame lihaskude ja silelihaskude, mida me ei saa kontrollida. Ja skelettilihaskude, mida me saame kontrollida. Närvikude, mis moodustab meil närvisüsteemi ning koosneb närvirakkudest ja neid toetavatest kliiarakudest. Ja viimaseks sidegude näiteks veri ja luud, mis ühendab kõik koed ja organid ühtseks tervikuks nagu näts sujuustes.